Χαίρετε κυρίε και κύριοι, το διαδικτυακό κανάλι εκπαιδευτικών ενδιαφέροντα και την εκπομπή από το βήμα του ΕΡΤΟΥ. Είμαι Γυροπούλου Λαύρα και σήμερα είναι κοντά μου ο κύριο Νεκτάριος Χορδής να συζητήσουμε λιγάκι όσα γίνονται τι τελευταίε μέρε και όλη αυτή την αναστάτωση που επικρατεί ανάμεσα στου εκπαιδευτικού και γιατί οι καρδιέ μα χτυπάνε λίγο παραπάνω αυτέ τι μέρε. Τι κάνετε, Καλησπέρα σε εσά, του ακροατέ, τι ακροάτριε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι πάρα πολύ πρόσφατο, ε, εξετάσεις ελληνικής πίζα, σχολεία και μια έτσι απρόσμενη, αν και όπως μας έχει συνηθίσει τον τελευταίο καιρό η υπουργό μας, αγωγή προς τι μας για άλλη μια φορά. Ε, κυρία Αργυροπούλου, είμαι από το Σεπτέμβριο μέλος του ΔΣΟΡΜΑ της ΟΛΜΕ. Ε, ήτανε η τέταρτη δίκη που έζησα αυτό το μικρό διάστημα, δεν έχουμε κλείσει χρόνο, εννιά μήνες. Ε, η τέταρτη φορά που συρθήκαμε σε δίκη, η τρει τη ΟΛΜΕ και η μία της ε, Υπάρχει πλέον μια ακραία εφαρμογή του αντισυνδικαλιστικού νόμου Χατζηδάκη. Ε, ποινικοποιείται η απεργία και ακόμα και μια στάση εργασίας πάρα πολύ εύκολα, χαρακτηρίζεται από το Υπουργείο ως πολιτική απεργία. Η, η απεργία της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ ενάντια στη λεγόμενη ελληνική πίζα κρίθηκε με διαδικασίες fast track, παράνομη και καταχρηστική, αλλά η απεργία έγινε, η στάση εργασίας έγινε, διότι υπήρχε πανελλαδική στάση εργασίας από την ΑΔΔ και σε κάποιες περιοχές πληροφορηθήκατε κι ότι δεν έγιναν οι εξετάσεις. Εμείς, ε, κυρία Αργυροπούλου, ως ομοσπονδίες έχουμε αποδείξει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της πανδημίας, αλλά και, και τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης που βιώνει η ελληνική κοινωνία, ότι είμαστε εδώ, είμαστε όρθιοι, στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο, σταθήκαμε στο πλάι των μαθητών μας και των γονιών τους και ε, το τελευταίο πράγμα για το οποίο μπορεί να μας κατηγορήσει το Υπουργείο είναι ότι δεν ενδιαφερόμαστε για το δημόσιο σχολείο. Αντίθετα, θεωρούμε ότι και μέσα από αυτές τις εξετάσεις πίζα επιχειρείται η κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων. Πραγματικά το Υπουργείο πρέπει να κοιταχθεί η πολιτική ηγεσία στον καθρέφτη, να αναλογιστούν τις τεράστιες ευθύνε. Η εκπαιδευτική κοινότητα έμεινε μόνη τη την περίοδο της πανδημίας και πέρα από, τις, από τα μεγάλα λόγια, να πάμε με διάλογο με τις εκπαιδευτικές... Αυτό ζητάμε, διάλογο με τις ομοσπονδίες, να βρούμε λύσεις στα πολύ μεγάλα ζητήματα. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, ιδιαίτερα επικίνδυνη, και είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που σας λέω, ιδιαίτερα επικίνδυνη η άποψη τη Υπουργού Κυρία ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να απεργούν, Αρκεί η απεργία να μην επιχειρεί ακύρωση νόμων που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Μα οι απεργίες όλα τα προηγούμενα χρόνια ενάντια σε νόμους γίνονται. Αυτό τι σημαίνει. Θα απαγορευτεί το δικαιώμα της απεργίας. Θεωρούμε ότι ένας νόμος είναι αντιδημοκρατικός και θεωρούμε και παλεύουμε να τον ανατρέψουμε. Εμείς, δηλαδή, πραγματικά μας θυμίζει άλλες εποχές αυτό. Άλλε εποχές μας θυμίζει. Καλούμε λοιπόν το Υπουργείο να ασχοληθεί επιτέλους με τα σοβαρά προβλήματα των σχολείων, με τα σοβαρά μαθησιακά κενά, με τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες της πανδημίας και να αφήσει στην άκρη αυτή την δίθεν αριστεία για λίγους και εκλεκτούς που οδηγεί σε αυτή την αντιπαιδαγωγική κουλτούρα κουλ, κουλ, του ανταγωνισμού. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι δυστυχώ, κυρία Αργυροπούλου, επειδή είσαστε και εσείς εκ, εκπαιδευτικό, βιώνουμε αυτή την ποινικοποίηση του συνδικαλισμού. Ε, και αυτό έχει αντίκτυπο στην εκπαιδευτική κοινότητα. Όπω ξέρετε, δεν χορηγήθηκε η, η συνδικαλιστική άδεια για τι εκλογέ που διεξάγονται αυτέ τι μέρε για το συνέδριο που θα κάνει η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ. Με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μειωμένη συμμετοχή, για την οποία είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι. Διότι σε, μία, σε ένα νομό τη Βορείου Ελλάδο, παράδειγμα, οι συνάδελφοί μα και σε όλε τι χρειάζεται να διανύσουν 50 και 60 χιλιόμετρα για να πάνε να ψηφίσουν στην έδρα τη ΕΛΜΕ ή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Και αυτό για μα είναι ιδιαίτερα ανισχυτικό. Τα μηνύματα από τις εκλογές που κάνουμε αυτή την περίοδο είναι πολύ ανισχυτικά γιατί έχουμε πολύ μειωμένη συμμετοχή. Εμείς λοιπόν για να το κλείσουμε, λέμε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, τα συνδικάτα είναι εδώ, θα παλέψουμε με νύχια και με δόντια να στηρίξουμε και το δικαίωμα στη συνδικαλιστική δράση και το δημόσιο σχολείο. Σωστά. Και εμείς από τη μεριά μας, νομίζω κάθε φορά το δίνουμε αυτό το, το, το μήνυμα, οι ομοσπονδίες μας είναι κοντά μας, μας εκπροσωπούν με, με τα καλύτερα και τα πιο δυνατά μέσα και νομίζω ότι τώρα είναι η στιγμή να φανούμε αντάξει εκπαιδευτικοί και να στηρίξουμε και εμείς αντίστοιχα τα σωματεία μας και να είμαστε εκεί να εκλέξουμε τους αντιπροσώπους μας, γιατί είναι η φωνή μας. Να μην ξεχνάμε, σαν εκπαιδευτικοί έχουμε και αυτή την ευθύνη, παύλα, ε, υποχρέωση, να, να αντιπροσωπευόμαστε από κάποιου ανθρώπους για να ακουγόμαστε. Οπότε καλό θα είναι όλοι να προσπαθήσουμε να είμαστε εκεί. Ε... Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο των 20 δευτερολέπτων. Μετά τα χρόνια της πανδημίας, κυρία Αργυροπούλης, ε, επιβεβαιώνοντας αυτά που λέτε, κάνουμε μία έκκληση για, από το βήμα που μου δίνετε σε όλους τους εκπαιδευτικούς, σε όλους, και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, να πάνε στις εκλογές, γιατί εμείς, Μαζί με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα παλεύουμε πραγματικά για ένα δημόσιο, δωρεάν, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό σχολείο που θα χωράει όλα μας τα παιδιά, όλα τα παιδιά. Δεν θα περάσει αυτή η ποινικοποίηση των αγώνων, γιατί τελικά η δημοκρατία, θα, όπως έχει κερδίσει όλα τα προηγούμενα, σε όλη, σε όλη, σε όλη την ιστορική μας διαδρομή, θα συνεχίσει να, και θα κερδίσει τελικά και θα το δείτε. Έτσι, αυτό ακριβώς. Πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα οι καρδιές όλων των Ελλήνων, νομίζω, χτυπάνε γιατί πλησιάζει αυτή η μεγάλη μέρα των πανελλαδικών. Χιλιάδες μαθητές θα βρεθούν στα θρανία για να κρυθούν και να κρυθεί το μέλλον τους. Έτσι είναι αυτή η διαδικασία, τα τελευταία χρόνια είναι αυτή. Ωστόσο, δεν είναι πολύ ωραία αυτά που γίνονται και αυτά που ακούγονται. Έχουμε μείωση εισακταίων, σωστά. Σωστά, κύριε Αργυροπούλου. Είναι αρχικά πώς... Ε... Εδώ που είμαστε σήμερα, πού έχουμε φτάσει, Το Υπουργείο, την προηγούμενη βδομάδα, κυρία Αργυροπούλου, συναντηθήκαμε. Είχαμε μια κινητοποίηση πανελλαδική για την ελάχιστη βάση εισαγωγή, την Τράπεζα Θεμάτων και τη Μείωση τη Ήλυξη. Ο μοναδικό που από τον πολύτιμο χρόνο του, όπω μα είπε, μα έκανε την τιμή να μα δει σαν Ολμέ, ήταν ο Γενικό Γραμματέα κύριος Κόψη. Η κυρία Κεραμέο και η κυρία Μακρύ δεν μα τίμησαν. Εξάλλου είμαστε συνηθισμένοι στο να μη με την πολιτική ηγεσία. Δυστυχώ, αυτό που μα είπε ο κύριος Γενικό, το οποίο ανακοινώσαμε και δημόσια, είναι ότι όλα είναι κανονικά. Η ύλη έχει βγει στην Αλφα Λικίου, στη Β Λικίου και στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ. Η ΓΑΜΑ Λικίου είναι μια χαρά. Οπότε πάμε κανονικά, μα είπε, και με τράπεζα θεμάτων και με ελάχιστη βάση εισαγωγή και με διαφοροποιημένου συντελεστέ βαρύτητα και με αυτή την πολύ μεγάλη ύλη. Έρχεται την Κυριακή το ΦΕΚ, κυρία Αργυροπούλου. Και πραγματικά παθαίνουμε σοκ. Έχουμε 9.021 θέσεις, λιγότερες από πέρσι. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε 77.415 θέσεις. Και φέτος έχουμε 68.394 Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, κύριε Αργυροπούλου, το Υπουργείο, θεωρώντας ότι δεν γνωρίζουμε μαθηματικά και ότι δεν έχουμε μνήμη, εμφάνισε ότι πέρσι παρουσίασε τους εισαχθέντες ως εισακταίους. Εμφάνισε ότι πέρσι είχαμε 60.000 εισακταίους, ενώ ήταν αυτοί που μπήκαν τελικά και φέτος εμφανίζει 68-69, οπότε λέει έχουμε αύξηση. Πραγματικά, επιτρέψτε μου να πω ότι μάλλον απευθύνεται σε ηθαγενεί. Δεν πρέπει να συγχαίρουμε. Πέρσι ήταν 77.000 οι εισακταίοι και τελικά μπήκαν στις σχολές κυρία Αργυροπούλου 60. 17.000 παιδιά μείνανε εκτός με αυτή την εκτροματική εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Με κορυφαία, κορυφαίο παράδειγμα όλων την αρχιτεκτονική της Ξάνθης, όπου ένας υποψήφιος με 14,8 δεν έμπαινε γιατί βάστανε πάνω από το 15 στο σχέδιο. Παράδειγμα, το θυμόμαστε. Φέτος λοιπόν ξεκινάμε με 9.000 λιγότερους εισακταίους, με όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Σκεφτείτε τελικά πόσα από αυτά τα παιδιά, τα 69.000, θα μπουν τελικά. Και υπάρχει και μία επίσης πονηρή παράμετρος που θέλω να την ακούσουν όλοι. Μειώνονται δραματικά οι εισακταίοι η κυρία Αργυροπούλου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, στο ΠΑΔΑ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο και στο ΕΚΠΑ, να πω μόνο για την Αθήνα, 1.600 λιγότερε θέσει φέτο. Αντίστοιχη μείωση και στο Αριστοτέλειο. Και πείτε μου, μέσα σε αυτή την τεράστια οικονομική και ενεργειακή κρίση, είναι εύκολο για το μέσο γονιό να στείλει το παιδί του στην επαρχία να σπουδάσει. Βάζω αυτή, κάνω αυτό το απλό ερώτημα. Γιατί μειώνονται οι θέσει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν παραμένουν όσε ήταν και πέρσι τουλάχιστον. Πολύ μεγάλα ζητήματα εμεί. Δημόσια, λέμε ότι αυτό το οποίο γίνεται προωθεί κάθαρα και οθεί κάθαρα τους μαθητές που δεν θα περάσουν στα κολέγια, κυρία Αργυροπούλου. Είναι πελατεία για τα κολέγια όλοι αυτοί. Διότι τελικά θα δείτε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των παιδιών που θα περάσει σε μια επαρχιακή πόλη δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Και να πω και ένα τελευταίο στοιχείο. Η Ελλάδα, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, όλοι μας, όλοι μας, είναι από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που έχει πετύχει τον ευρωπαϊκό στόχο για αποφύτου τη τριτοβάθμία πάνω από 40%. Αυτό η κυβέρνηση το θεωρεί μειονέκτημα και το λέω με τα λόγια γνώσης. Και οραματίζεται τελικά ένα, ένα εργατικό δυναμικό χαμηλής ειδίκευση, ένα φτηνό εργατικό δυναμικό χωρίς εργασιακά δικαιώματα και μισθολογικέ απαιτήσει. Γι' αυτό διακηρύσουνε ότι δεν είναι, είναι πάρα πολλοί αυτοί που μπαίνουν στην τρίτο βάθμο. Όχι, έχει δικαίωμα το, παι, το, το παιδί να πάει στην τρίτο βάθμο. Έχει δικαίωμα. Είναι δικαίωμά του. Δεν μπορεί κανεί να του το, το στερήσει αυτό το δικαίωμα. Άρα, με αυτό το μεγάλο ψαλίδι που, που μπήκε και φέτο, είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι. Και θα δείτε, ελπίζω να διαψευστώ σε όλα, αλλά θα δείτε τι έχει να συμβεί. Θα δείτε τι έχει να συμβεί με την ύλη που δεν αφομοιώθηκε γιατί η βγήκε κακίν κακό. Προκειμένου οι συνάδελφοι να πουν ότι ολοκληρώθηκε, με την ελάχιστη βάση εισαγωγή, με του διαφοροποιημένου συντελεστέ, με αυτό το πέλαγο στο οποίο καλούνται να κολυμπήσουν τα παιδιά τη Γάμα Λυκείου και, και του γενικού και του επαγγελματικού, λαμβάνοντα υπόψη ότι αυτά τα παιδιά κυρία Αργυροπούλου. Δεν δώσαν, δώσαν εξετάσει στην Α και στη Βίλτα Λίκου λόγω τη πανδημία. Και καλούνται στη Γάμμα να δώσουν κανονικά εξετάσει με όλα αυτά που σα είπα. Εμεί θεωρούμε ότι είναι μια απόλυτα συνειδητητή ταξική επιλογή του Υπουργείου. Γι' αυτό ακριβώς, έστω και τώρα, με το βήμα, κάνουμε έκκληση. Έστω και τώρα, στο παραένα. να πάρουν μια γενναία απόφαση, να μειώσουν την ύλη και να αποσύρουν έστω και τώρα την Ελλάξη Βάση Εισαγωγής και την Τράπεζα Θεμάτων. Τουλάχιστον για φέτος. Θα πάρουν μια γενναία απόφαση για την οποία θα τους επιδοκιμάσουμε όλοι. Θα βγούμε δημόσια και θα πούμε «μπράβο, είναι πολύ καλή κίνηση αυτή που έκανα». Ελπίζουμε να σε γιατί είναι πολύ σοβαρό και πάμε τώρα να κλείσουμε με κάτι, νομίζω, που σίγουρα όλοι οι εκπαιδευτικοί σκεφτόμαστε και όταν ξυπνάμε και όταν κοιμόμαστε. Φήμες, λοιπόν, επιστροφή γραπτού ασεπ διαγωνισμού, καμία ξεκάθαρη εικόνα για τους διορισμούς, κανένας ξεκάθαρος αριθμός, ένα μεγάλο ερωτηματικό σε όλα αυτό που περνάνε οι εκπαιδευτικοί τις τελευταίες μέρες Επιγραμματικά, κύριε Αργυροπούλ, την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Ομιλόν έβαλε το ερώτημα στον κύριο Κόψη. Του ανέφερε αυτό το σενάριο. Γραπτός ΑΣΕΠ, όσοι δεν πιάνουν τη βάση, δεν δουλεύουν. Βγαίνουν έξω από τους πίνακες. Και του είπα, είναι δυνατόν ένας συνάδελφος με 15 χρόνια να ακόμα και αν μέσα από μια τρίωρη εξέταση, να κρίνεται το μέλλον του. Και μου απάντησε ότι είναι ένα από τα σενάρια που, που εξετάζει. Ένα. Αυτό είναι ένα απάντηση όπως. Ένα από τα σενάρια. Ζητήσαμε, σαν ολμαί, κύριε που. Θεωρούμε απόλυτα φυσικό διάλογο να μα ενημερώσει το Υπουργείο, να ενημερώσουμε τα μέλη μα. Αντίστοιχη ενημέρωση να έχει και η ΔΟΕ. Να ενημερώσουμε τα μέλη μα, να βγάλει ένα δελτίο τύπου επίσημο το Υπουργείο. Αυτό που έχω να σα πω και θα πω συγκεκριμένα πράγματα είναι το εξή. Μα είπε πρώτον ότι τα νούμερα που ακούγονται, σα το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή και επιβεβαιώθηκαν, τα νούμερα που ακούγονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, κανεί δεν ξέρει πόσοι θα διοριστούν αρχικά. Ακούμε διάφορα νούμερα, 7.000. 10.000, 11.000, δεν ξέρει κανεί. Άρα βρισκόμαστε στα τέλη Μαου και δεν ξέρει κανεί πόσοι θα διοριστούν. Ξέρουμε ότι αν γίνουν διορισμοί που το εύχομαι, θα γίνουν από του πίνακες που είναι του παλιού, όπω λέμε, αυτού που είναι σε ισχύ σήμερα στη Γενική και αυτού που, που είναι σε ισχύ και λήγουν σε λίγο καιρό στην Ειδική. Τι θα γίνει με την κατανομή, τι θα γίνει με τι ειδικότητε. Βγήκα τα κενά των μετατάξεων και υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία σε όλε και στι δύο βαθμίδε. Γιατί εμφανίζονται πολύ μειωμένα τα κενά. Έχουμε 45.000 αναπληρωτέ που δουλεύουν φέτο. Με τρία απλά πραγματάκια. Τι ζητάμε, τρία απλά πραγματάκια. Πρώτον, να, να, να μα δοθούν τρει απλέ απαντήσει. Αρχικά, έχω μία ενημέρωση. Να την ακούσετε ότι με την επιστροφή τη κυρία Κεραμμένο από την Αμερική, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, αναμένεται και χαίρομαι πολύ να το δω. Επίσημε ανακοινώσει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μακάρι να συμβεί, δηλαδή, τέλη Μαου. Όταν θα ξαναμιλήσουμε, να έχουμε επίσημε ανακοινώσει ότι θα διοριστούν αυτοί σε αυτέ τι ειδικότητε. Το δεύτερο που έχω να σα πω είναι ε, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ ε, αρνητικό και το είπα στο γενικό ότι δεν μπορεί να γίνεται παιχνίδι με ομάδε. Υπάρχουν ομοσπονδίε, υπάρχουν συλλογικότητε. Οι ΟΛΜΕ και οι ΔΟΕ εκπροσωπούν του 130.000 Έλληνε εκπαιδευτικού. Και αντίστοιχα, η ΠΟΣΕΠΕΑ εκπροσωπεί το ειδικό εκπαιδευτικό και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Απαντήσει. Τι πιο απλό να καλέσει τι τρει ομοσπονδίε και να του ενημερώσει επίσημα η Υπουργό, επίσημα, ότι παιδιά, αυτή είναι η κατάσταση, αυτού του διορισμού θα κάνουμε, αυτέ τι ειδικότητε θα πάρουμε. Τι πιο απλό. Αντίθετα, στο διαδίκτυο, κυρία Αργυροπούλου κυκλοφορούν απίστευτα νούμερα. Τόσοι φιλόλογοι, τόσοι μηπιαγωγοί, τόσοι δάσκαλοι, τόσοι μαθηματικοί. Γιατί τόσοι, γιατί λιγότεροι, γιατί περισσότεροι. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι μπάχαλο. Και αντίθετα. Δικαιολογώντα απόλυτα, εδώ παίζουμε με την αγωνία των ανθρώπων αυτών. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους. Τι πιο απλό να γνωρίζουμε τι έχει συμβεί. Ο κύριος Γενικός μας είπε, για να χαρούμε όλοι, ότι θα μας ενημερώσει, θα μας ενημερώσει όταν θα καταλήξουν στον τρόπο διορισμού. Δηλαδή θα καταλήξουν ότι αυτό είναι το σύστημα, ενώ εμείς ζητήσαμε διάλογο από την αρχή, θα μας πει, ελάτε να δείτε ποιο θα είναι το νέο σύστημα διορισμού. Εμείς ζητάμε διάλογο, να, το, να κάνουμε τις προτάσεις μας για το σύστημα διορισμού, να το δούμε από κοινού, να καταλήξουμε κάπου μέσα σε ένα πνεύμα συνένεση. όχι να μας ανακοινώσει, γιατί μέχρι τώρα τα νομοθετήματα μαθαίνουμε από το διαδίκτυο, όπως γνωρίζετε, έτσι, τα μαθαίνουμε αφού έχουν ανακοινωθεί. Εμείς αυτό ζητάμε. Ε, σας ευχαριστώ, είμαστε, σε, στις επάλξεις, είμαστε στις επάλξεις για να ενημερώνουμε με εγκυρότητα του εκπαιδευτικού. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλου για τις εξετάσεις τι εξετάσει που ξεκινούν. Και ό,τι νεότερο έχουμε, κυρία Αργυροπούλου, θα ενημερώσουμε άμεσα του ε, συναδέλφου μα και τι συναδέλφου σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, σωστά. Θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε συμβεί. Είστε πάντα κοντά μα. Σα ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και σε εσά. Και ελπίζω όλοι οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τι εκλογέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.